Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli otthonomban. Ma a fürdőszobánkat mutatom be nektek, méghozzá a maga, tökéletlen és valóságos voltában. Ma napos, de igazán csípős hideg van, így inkább ma bent maradok. Ez egy tökéletes tavaszi idő arra, hogy a szobanövényeimet megfürdessem. Rengeteg növényt időigényes karban tartani, és csak a kisebbeket tudom alaposan lezuhanyoztatni a fürdőkádban. Ha már itt vagyok a fürdőszobában, akkor megmutatom nektek teljes egészet, a növények addig úgy is pihennek. Habár folyamatosan törekszem a fürdőszobán hulladék csökkentésére, nálunk is vannak azért olyan eszközök, olyan tárgyak, amelyek csak hulladék termeléssel járnak. A családom egyik fele például megmaradt a hagyományos fokrémeknél, és a kefét sem mindenki szereti. Ezekben a kosarakban tartom a kéztörlőket, az éppen használaton kívüli üvegtégelyeket, és a javíthatatlan ruhadarabjainkat. És ahogy látjátok, a fürdőszobai szemétgyűjtőnkben a fokrémes tubuson kívül még egy-két üres dezodoros flakon is található. Igaz, ritkán, de szoktunk venni habfürdőt is. Ennek zéróvész kiváltására még nem találtam használható tippet. Habár a fürdőszobánk többnyire hulladékmentesen funkcionál, azért vannak olyan eszközeink, olyan dolgaink, amik teljesen távol állnak az érovészt életmódtól. A több éves naptejek és ez a tusfürdő még mindig arra várnak, hogy szép lassan elfogyanak. Törölközőink színvilága sem feltétlenül illik a képbe, azonban ezek nagyon jó minőségű, tiszta pamut és sok-sok éves darabok, amit tökéletesen szívják a nedvességet, így a színüktől eltekintve nem gondolnám, hogy meg kellene válnom tőlük. Az zuhanyzóban az eldobható fejű borotván kívül minden beleillik a hulladékmentes fürdőszobába. A használtan vásárolt szekrényünk tetején egy kosárban várakoznak a mosható tisztasági betéteink. Ezek a kis gumigyűrük pedig a használhatatlan és javíthatatlan zoknik gumi részéből lettek levágva, a legszuperebb hajgumikként működnek. A kis szekrényben csupa olyan dolgot tartok, főleg a fiókokban, amikre igazán nincsen szükségem, sőt, tulajdonképpen éppen ide jelennek is lejtezni őket. Mondjuk ezeket a régi kis üvegtégelyeket biztos megtartom, mert ezek még bármikor hasznosak lehetnek, sok helyet pedig nem kérnek. Ez a kosár azonban rendszeres használatban van, itt tartom ugyanis azokat a kis törölközőket, amelyeket a bidénél használunk. Ezek a régi törölközőből darabolt kis kendők pedig a WC-papírt helyettesítik nálunk. Ha bár tartunk WC-papírt, hogyha valaki úgy érzi, vagy vendégek vannak nálunk, akkor bátran használhatja. Az elhasználódott régi műanyag WC-kefét fára cseréltem. Ez a textil kupac tulajdonképpen régi nyúlott pólóból kivágott csík, ami hajpántként funkcionál. Ebben a fiókban tartom az ősöreg, de műanyag hajkefémet, a még használatlan az üvegtégelyes és betétdíjas krémdezodort, a fogkeféket és a hagyományos bolti fogkrémet is. Fogpiszkáló helyett pedig ilyen kis fanyelű, apró sörtejű keféket használunk. A körömápolás során legalább 20 éve nagy kedvencem az körömreszelő. de emellett használatban vannak szivacsreszelők is, ezek szép lassan majd kikopnak. Itt a fiókban vannak még üres körömlak lemosó flakonok és egy pár régi kézkrém is. Az alsó fiók sokkal több olyan dolgot tartalmaz, amik csak nagyon-nagyon lassan tudnak elfogyni. Láthatjátok, hogy bár több mint 5 éve élünk hulladékmentesen, mégis termelődik szemetünk. A legfontosabb kérdés pedig az, hogy mi is a célunk valójában. Egy tökéletes, hulladékmentes háztartás? Vagy esetleg egy tökéletlen, ám de folyamatosan fejlődő és a hulladéktermelés csökkentését célzó, igazán környezettudatos otthon. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek jelezzétek nekem ezt lájkal, like és hogyha feliratkoztok, és bejelölitek a harangot is, akkor biztosan nem maradtok le a következő videóról. Sziasztok!